تحذير يا بيت يا جماعه ما حدش يجرب اي حاجه هيشوفها في الفيديو ده حضرتك انت اللي على الابلكيشن الابلكيشن اكشف لي هو انت اللي تعبان البواسير تعبك افتح بقك مجنون صح افتح بقك كده قول اتكل على الله وشوف اكله عيشك. انا دكتور مهبه مني انا كنت شغال في مستشفى المجانين يا عم الحاج. عايز <تصفيق> <تصفيق> انا انا هقول لك على حاجه انا مش شغال. انا هقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لك بصوا والله انا والله. متنساش تعمل لايك يا ابن قلبي علشان تاخد قلبي بالحب. يا جماعه لكم النهارده بخبر جامد قوي خبر هيدغدغ الدنيا يا جدعان قبل ما نشوف الفيديو بتاع النهارده جايل لكم بروي للحلقه منصه اولمب تريد دي منصه تقدر تكسب بيها فلوس وانت قاعد في البيت مكانك يعني وانت قاعد مكانك كده يا باشا هتكسب فلوس طيب يا صاحبي بص المنصه دي منصة تداول الكتروني يعني بتحط جنيه المنصه بتحط لك قصاده جنيه بتحط الف المنصه بتحط لك قصاده ألف. طيب انت هتبدا ازاي انت اول ما بتحمل ابلكيشن هتلاقي رصيد هتبدا بيه. يعني انت مش حاجه طب انا اللي انت مش فاهم والدنيا مش زبطة معاك بص انا سيب لك عم محمده يكوري الباقي عم محمده رزين في كلامه وانا مجنون ودماغي تعبانة أسبلك بقى عم محمده بقى يكمل لك اوليم بتريد دي بتعمل ايه منصة اول بتوفر لك اللي انت تستثمر فلوسك في مكان مضمون، يعني ايه مكان مضمون؟ يعني المنصة ديت انا كحمادة انصحك تستخدمها، المنصة ديت بتتابع فيها فلوسك بتحط جنيه بيتحط لك قصوده جنيه زي ما خالد قال أو لما تخش على المنصة هما هيشرحوا لك كل حاجة وهم بيدلك فلوس كمان عشان تبدأ بيها، المنصة بتوفر لك ارتفاع ونزول العملات، يعني أنت بتشوف فلوسك وهي بتطلع وهي بتنزل، وأنا كحمادة أنصحك أن أنت تستخدمه، فلوسك في تربيز 4 صباحا عليكم مين فيكم اللي, اللي تعبان؟ ممكن ايه؟ اللي تعبان طالب دكتور. طالب دكتور؟ اه انت نايم صح؟ دكتور دليرفر. ده رجل. ده طالب دكتوران عليه يعني دكتور انت ايه؟ دكتور ديليفري يا بنتي دكتور ديليفري هو <صفح> في حد فيكم تعبان هنا؟ اه تعبان يا مصدع مصدع صح؟ انت اللي طلبت من ابلكيشن؟ اه صح؟ من دول بقى؟ لو انت جايبنا عشان اديك اكل كلها انا هكشف عليه. يا عم بس لا لا لا الله مش انت تعبان؟ ايوه طب انا هكشف عليك يا عم في ايه آه مهلا؟ ماشي ماشي فين عندك تخلف ذهني مثلا؟ يا عم بس روح امال ايه في ايه مين انا الدكتور آه. محمد اللي جاي اكشف عليك اه ولا عليك انت ولا علي على مين فيكم؟ تيجي انا اكشف عليك ليه يا عم هو انت شكلك دكتور؟ اه انا عادي اعتبرني دكتور انا مسمي دكتور آه يا عم انت تعبانه ولا ايه؟ في ايه يا فندم؟ في شوف يا عم انت واقف فين بقى عليك افتح بقه انت مجنون صح؟ يفتح بقك يا <تصفيق> عم بتعمل ايه يا عم في يا عم هكشف عليه في ايه؟ <تصفيق> لا لا لا الله انت واقف فين ما بهزرش يا عم مش انت اللي تعبان يا عم انا مش تعبان انت شكلك تعبان سمقني بقى بقول لك لا لا يا الله اكتب لك يا عم على علاج من غير لما اكشف عليك يا عم <تصفيق> <تصفيق> طب طلعت امض يلا يلا بكره لا مين اللي هيحاسبني طيب يا عم مش انت طب ثمن الكشف الدليفري 450 جنيه لو جيت العياده في خصم تاخد فيزا لا معيش المكنه طب انا انا انا م... لا لا عليك دلوقتي اهو 450 أفتح يا, يا عم انت بتعمل ايه يا عم ايه انت جاي آه انت آه شغلك يعني عندك سحلبة كده بس سحلبة مين بس يا عم صلى على النبي على انت تقول الكشف كام 450 فلوس يعني هم فقراء يعني اه احنا احنا ادين لك فلوس طبقات يا طب اتفضل في طبقات في ناس ما تعرفش تجيب اللقمة طب اتفضل بس علشان علشان ضمير المهني هو عنده سحلبة في ودانه عايز اكتب له على مرهم يجيبه ما تكتبش مرهم انت بايوتيك خمس مرات في اليوم حلوة. قدم هتجيب المرهم ده من الصيدليه طب ليه كده مش بتعرف المرهم لا بس عشان تعرف انا انت عندك سحلبة في ودنك بس كده روح شوف يعني. خلاص يا عم اتفضل اتفضل عاد اتفضل, اتفضل! اتفضل المجنون يا ده مجنون ده مجنون انا مش سامع اه ساعه ساعه ساعه قوي ساعة هسخنها ماشي تاني اللي انت عايزه مش سخانه مش عاوز الله يا عم شوف انت عامل كده كده ابو بضل. لا لا يا الله دي يا عم فين صاحب المطعم اللي يا عم يا يا عم انت ابني مرزع انا عايز اعرف بس انت مرزع حد يكلم دكتور كده ده ليه يا عم انت جاي من المساش في <تصفيق> العبادل العبادل وقلي دكتور دي هو يا عم عشان ما نشد عليك روح يا عم يا عم عشان ما نشد عليك بسكتها طب هو انت مش عايز ايه بقى عايز ايه انت جالك شيء عليك لا صح فينك شيء عليك لا والله كده يلا الله بس هقول لك انا على حاجه قل لي على حاجه هرزع لك والله طب يلا خلاص انا اهو انا هقول لك بس انا قلت يلا لا لا ما توريني بس انا هقول لك على حاجه قل لي انا مصور كاميرا خفيه مقلب انت بتتصور معايا مقلب على اليوتيوب والله انت هتهزر معايا انت عارفني بس هنجمل حتى لو مش عايز ازعق بص انا طب يلا بقى اشوف انت راقص طب بص يا يعني نجمه بس بعد اذنك بص بص كده هناك انا والله مش عايزك تزعل اضحك بس كده باللعبه ماشي حاضر خلاص لك بس في ضمير ما تكشفليش خلاص بقى <تصفيق> طب موافق لهذه ده عب. حبيبي يا ابو هلا بيك عليك حبيبي السلام عليكم يا حضره زاهد ازاي يا عم ايه حضرتك انت اللي طلبتني على الابلكيشن ايه فيصل إيه؟ ابلكيشن اكشفلي انت بتقول معدتك تعبانه باين وعمال تاخد فقاوية. لا ما تكرهش. نو بسم الله الرحمن الرحيم. يا صعب مين كل هيكشف؟ حد يا انت اللي هتكشف؟ لا. يا جدعان اللي هنا انا دكتور بطنه لا مفيش ايه المنظر ده في يا عم يا عم انا انا بطنه تناسليه طب واحد الله لا لا والله يلا طب بس واحد الله شوفني يا عم شو كشف, كشف, كشف يا عم ازاي جربني ده انا بيطلبوني ده عايز اقول لك على حاجه كانوا في امريكا كانوا مكلميني انا قلت ولاد بلدي اولى بيا يا جدع بتاع الغلابه بخمسين جنيه 50 والله بتاع الغلابه خلولك بقى يلا خلاص كده الله. يلا يا عم انت قدام ايه يا عم انا هضرب لك الفرده لمضه لك في العرض يا عم يلا يا <مدرمة> انت شكلك سخن انت شكلك سخن يا عم واحد يلا يا عم اتكل على الله تصدق بالله لا لا مش شنو بس ما مش تكشفه اه ما انتوا طبقه متوسطه اه كده يلا يلا شوف انت رايح فين يا عم احمد الله بقول لهم يا عم يكشفهم مش عايزين يكشفوا. أنا يا دكتور يا عم بقول له نسا وتوليد وألف وأذن وحنجرة أنا, أنا, أنا ليا في أي حاجة يا عم امشي زورك وجعك؟ حنجرة يعني, يعني. طب تعالى اقعد أنقر <تصفيق> تعالى اقعد أنقر تعالى اقعد قدام شوية قدام قدام قدام قدام يا أستاذ <تصفيق> قول لي بقى بتشتكي من إيه بقى زوري <تصفيق> وجعني بس شكلك عندك حلقة يا عم لا ما عنديش حلقة حلقة امشي ما عنديش حاجة يا عم اتكل الله قول آه آه أوه يوم أوه يوم يوم اه يوم اه اه هي حاله كتفه تعالى لا مؤاخذه يعني قول اه ايه عم في ايه يا عم؟, فيه عم فيه يعني انا عمري في حياتي ما شفت دكتور بيتعامل يلا يا عم تعال طيب تعال تعال اقعد انا دكتور مهبه مني انا كنت شغال في مستشفى المجانين يا عم الحاج المجانين يا يا عم اقعد اتفضل على يا عم ما طب بص 120 جنيه انا جاي لك من ابلكيشن يكشف لي وعايز 150 جنيه بس ما ضربتش حاجه اصلا معلش البدله دي ما, حاجة. ما البدله ليها احترام ما ضربتش حاجه انت ايدك جنبك البدله ليها احترامها خلاص سيبني اكشف للمريض تعالى المريض يقعد هنا مالكش دعوه بيه بقى خد انت الناس ده عم ايدك بس قطعت رزق اهو دي كانت بطاقه المريض دي. المريض اللي قبله ده بيتعبان اهو قول لي بقى بتشتكي من ايه زوري معايا فياجرا بنت في واحد فياجرا بكام؟ <تصفيق> 50 50؟ له اثنين يا عم انتوا مركزين معايا مش عارف اشتغل يا جدعان. حلو انت كده يعني على بدوخة إيه. لا لا لا, لا انا خف من الحقنة طب تعالى بس خد يا عم تعالى خدها طب تعالى لا, طب تعالى. لا. طب مش يبقى حد فيكم الحقنة النهاردة لا اديها هو هو يعني يا عم واحد الله مني عليك بقى بص يا دكتور. مشكله انت كده يعني هعمل بس, بس. <تصفيق> ايه يعني <تضح> <بتتضح تضح> طب فاهمني ايه يا عم بتاع ايه انت عارف ايام زمان الفراعنة لو كان آه. حد بيعمل انت كانوا قدام الجزم على دماغه زمان بقى قسما بالله بنيمها من المغرب ويه كمان بنيمها من المغرب انت قاعد احسن كده انت كده انت عايز ايه بقى عايز اقول لك يا عم ان دي كاميرا خفيه فيه. فيه ايه الكاميرا دي؟ ايه كاميرا خفيه يا عم انت جاي تهزر والله كاميرا خفيه طب انت تعرفني؟ ما انا ما عرفكش بس ما تنظرش خلاص ما تنظرش معايا طب اسمعني بص يا, يا عم. مش تكل على الله اول حاجه يا عم, عم واكل على الله يعني. يا عم طب بص واحد الله يقول لك حاجه بص اقول لك الله. على حاجه طب واحد ولا بص بص يا عم انا ما عرفتكش ليه لان انا لو عرفتك دي مش تبقى كاميرا خير اه احنا بنشوف ناس محترمه كده وبنعمل معاهم المقالب ده ربنا يخليك فبص دي كاميرا اخيه انا مش عايزك تزعل بس لو هو في اللي حصل يزق زي مش موافق يا عم عادي والله ما هنزيهم طب اهم حاجه مش زعلانين بجد عليك عامل ايه؟ الحمد لله تمام؟ تمام هو انت اللي تعبان البواسير تعباك؟ لا مش تعبان مش انت اللي طالب بابلكيشن اكشف لي؟ لا مش يا عم انت انت البواسير بتاعك تعباك؟ ايه؟ البواسير تعباك؟ لا يا عم انا تمام انت بواسيرك تعباك يا عم ثواني انا هكشف عليك وهنشوف عليك دلوقتي اتفضل تعال قوم كده معايا ما فيش هنا مكان طيب طب ارتاح ورا يا عم ايدك جنبك عشان ما بتكلمش فوق فيها محترم بس انت دلوقتي مش انت طالب دكتور من على اكشف لي ومستعجل الحالة مستعجلة سببعتك يا عم والتفل الله عم. لا الله الله الله الله ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة يا عم انت شيء الله يا عم الله يا عم أنا عارف أنت أنا عارف المرضى لما بيبقوا تعبانين ما بيحبش يقول لحد اللي أنا تعبان وأنت البواسير تعبك. صلي على النبي أنا هظبطك أنا هقول لك مرة واحدة بس أه اتكل على الله وشوف ما تلاقيش طب مش أنت اللي قايل لي هات الحقنة معاك بتاع البواسير؟ على الله طب دلوقتي يا باشا أنا همشي اعتبرني مشيت تمام مين اللي هيحاسب على الكشف ده؟ فين بره؟ الله يرحمهم لا لا الله الدكتور بقى بيتعامل معك كده لا وانا اشتغل دكتور مش نافع اشتغل مره واثنين وثلاثه استهدى بالله المره الجايه هيقل منك طب استهدى بالله يا عم هيقل منك بتاعتك و... مش عارف افتكر يا عم انت حضرتك دكتور دكتور ماجد العود ايوه انا العود مراتي بتدعي لك يا جدع حبيبي مراتي مراتي بتدعي لي ليه النهارده من ساعه البواسير مش, مش ماشي لا بقول لك ايه بصورة بصور ما عادش عندها ولا بصورة في لما ابقى عليه بتحبك جدا ابقى سلم عليها اسمه ايه؟ انت يلا يا عم يا عم يلا انا دلوقتي يا إيه، اسمعك عم... كده ولا اسمعك ازاي انا دلوقتي اشتغلت دكتور مش نافع مش لاقي عليا دكتور أوه. اشتغلت سباك مش لاقي عليا اشتغلت في مطعم مش لاقي عليا خلاص بعت حشيش مش لاقي عليا يا عم علي. اعمل ايه بقى عشان أأكل مع الناس اقول لي بس, بس <تصفيق> انا هقول لك على حاجه انا مش شغال انا هقول لك انا على حاجه اسمع طب انا هقول لك على حاجه استأذن الله بس الاول وحد ربنا كده واحد الله تاني مره يا خالد يا خالد ألي اللي منك قلت لك اطلع بره انا هطلع بره فخر الله مين يا عم اه انا الزبون عندي اه فخر الله انا همشي انا هلم عدتي وامشي خلاص انا ماشي انا اعتبرني مشيت والله انا والله راح اصور معاك والله يا فرعوبي اه باي باي يلا يا عم تعالوا خد يا عم والله لا راونه بالله والله ما لا. كاميرا خفيه بالله والله العظيم انت بتهزر معايا ليه لا لا الله، بص واحد الله لا لا الا الله بص وراك كده والله العظيم بص لي كده وراك لا لا الله استهدف بالله بتهزر ولا ايه معايا يا عصا يا عم انا خسرت انا عايز دكتور دلوقتي هو بتهزر يا جدعان طب بص انت بص. موافق بس اللي حصل ده هيزعل يا عم ان شاء الله طب اهم حاجه بس تشغل الكاميرا بتاعه الحوثه ماشي عم. انا زعلت يا بص حاب ثانية واحدة بص يا صاحبي الفيديو ده مش هنحدد فيه عدد لايكات لأنها تعبنا فيه جدا وكالعادة الفيديوهات اللي بنتعب فيها وبنعمل فيها افكار كرياتيف لان بتوع المقالب كرياتيف مش بنطلب فيها عدد لايكات. اكتب في التعليقات بتوع المقالب كرياتيف خد قلبي <تصفيق> بص يا ابو الصحاب صلي على النبي بقى في قلبك علشان تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات اقول لك على حاجه ماشيه بالحب يا جماعه الفيديو ده كان متصور في باب شرق مطعم باب شرق ده موجود في عباس العقاد 47 شارع عباس العقاد جنب بنك مصر باب شرق يا جدعان المكان ده فوق اخشع لو عندك فكره سيبها تحت في التعليق وهحط التعليق بتاعك في اول الفيديو الجاي انا عايز الحقنه بقى سلام <تصفيق> وحياك امك يا احمد ما احمد دي ما فيهاش تعال.